હેલો એવરી વન વેલકમ બેક ટુ અર યુટ્યુબ ચેનલ જેમ કે લાસ્ટ વ્લોગ આપણે એન્ડ કરેલો ખ્રિસમહોત્સવથી તો આજે આ વ્લોગ આપણે કન્ટિન્યુ કરે છે કેરલ્સથી કેરલ્સ છે ટ્વેન્ટી ટ્વેન્ટી ફર્સ્ટ એન્ડ ટ્વેન્ટી સેકન્ડ એન્ડ ટ્વેન્ટી થર્ડે સેન્ડા પરેડ છે ટ્વેન્ટી ફોર્થે ક્રિસમસ ઇવ છે એન્ડ ટ્વેન્ટી ફિફ્થે ક્રિસમસ છે તો આખો શેડ્યુલ છે આપણો એન્ડ એક મિનિટ ડૂ લાઇક એન્ડ શેર સો બધા જેટલા ક્રિશ્ચન્સ હોય નોન ક્રિશ્ચિયન્સ હોય એ લોકો જોઈ શકે એન્ડ વ્લોગ જોજો मैंने कहजो कि तमें क्या पार्ट सौधार लगे डू कमेंट कि मैं खबर पड़े कि तमने कौ पार्ट सौधार गे एंड आई विल ट्राय टू मेक द ब्लॉग धी बेस्ट जैसे मार्थी थी सके તો તમે જે આગળના હમણાં ક્લિપ્સ જોયા એ બધા હતા ડે વનના હું ડે ટુ પર કેરલ્સમાં ગયો હતો ચર્ચમાં બટ હું લઈ જવાનું કે મોબાઈલ લઈ જવાનું ભૂલી ગયો હતો કેમ કે જે પહેલાં જે ક્લિપ્સ તમે જો એ મોબાઈલમાં શૂટ એમાં પણ હું કેમેરા લઈ જવાનું ભૂલી ગયો હતો એટલે હવે થર્ડ ડે આવશે થર્ડ ડે જુઓ થર્ડ ડેમાં મેં કેમેરાથી શૂટ કર્યું છે એન સ્ટે ટ્યુન આના પછી આવશે સેન્ટા પરેડ સેન્ટા પરેડ બહુ જ ઓસમ હતી તો જોવાનું ના ભૂલતા એની માટે લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બે લાઇકન ક્લિક કરી દેજો कि जेना दिव्य प्रकाश में भरवाड़ों माखी दौराई जन्मस्थल सुधी जा ચીંગ સો આના પછી બીજા બધા બ્લોગ્સ આવવાના છે હજી પણ આગળ સેન્ટા પરેડ છે ક્રિસમસ એવું છે ન્યૂ ઇયર છે તો સ્ટે ટ્યુન યસ એન્ડ તમને બધાને હેવ મેરી ક્રિસમસ એન્ડ હેપી ન્યૂ ઇયર